Jag vet att hösten är här, sommaren är förbi och med sommaren så följer ju även glastider. Fattar inte hur folk kan säga att man inte kan äta glass på hösten. Det sårar liksom mina innersta känslor. på ont i hjärtat. För att även om hösten är här nu så ska jag visa er idag hur jag gör världens godaste dine Skit i det här med att man bara kan äta glass på sommaren, det är inte ens sant. Man kan äta glass precis när som helst. Och jag hoppas att ni kommer bli sugna på att prova den här för att den är så enkel och den är så god. Jag gör den utan glassmaskin med tre ingredienser. Nu spökar det här hemma. Häng med för nu ska jag visa hur jag gör den här supergoda glassen. Så vilka ingredienser behöver vi nu då för att göra den här ljuvliga glassen? Jo, det är vispgrädde. Och så är det sötad kondenserad mjölk. Försök nu att hålla koll på kondenserad mjölk som är sötad. För att jag vet när man står där i butiken och alla burkar ser likadana ut så är det jättelätt att ta fel. Ofta kan man ta karamelliserad mjölk istället för kondenserad mjölk. Och den karamelliserade mjölken är ju en kolakräm. Och den kommer inte funka att göra den här glassen på. Så att, tänk på det, kondenserad sötad mjölk. Och den ser ut så här den som jag köper. Den behöver vi. Och så behöver vi också ha daim såklart eftersom att det är en daimglass. Men är det så att du inte tål daim, inte gillar daim eller inte vill ha daim. Man kan göra glassen, för att det här är ju grunderna, grädde och kondenserad mjölk. så Man kan göra glassen bara så. Eller så kan man tillsätta något annat godis, fruktbär, vanilj, choklad. Mm. Det går ju så himla mycket gott med bara två ingredienser som grund. Men idag så ska jag göra daimglass, så därför så kommer jag tillsätta daim såklart. Och då börjar jag med att hacka upp daimen i mindre bitar. Man får välja här helt fritt såklart hur pass stora daimbitar man vill ha. Jag vet inte, förut när jag gjort den här glassen så har de haft sådana här dime i butik. Men jag tror inte att de har det längre för jag har inte hittat det på länge. Så jag hackar ungefär så här tycker jag är en lagom storlek. Så det räcker ju liksom att bara hacka i daimen så känner man den här juliga koladoften. Jag älskar daim. Älskar. Sådär. En till, sen sparar jag en sån här. Som jag kommer hacka upp och ha som topping uppe på glassen. Jag tycker att det är väldigt fint när man tar fram glassen och så ser man på vad det innehåller. Alltså så kommer man se daimkrosset som ligger uppe på glassen och då fattar man att mm, här har vi daimglass. Det tycker jag är himla fint. Så det kommer jag göra men det är inget måste. Vill man ha all daim i glassen som man rör ner liksom, då kan man bara köra på det. Sådär, nu har jag öppnat min burk med kondenserad mjölk och vi ska göra glassen. Och jag kommer använda min köksassistent när jag vispar upp det här. Man måste inte ha en sån, man kan köra med elvisp eller för hand också. Men jag kör i den här för att jag tycker att det blir bäst och det går fortast. Nu kör vi 5 dl grädde. Tillsammans med en burk sötad kondenserad mjölk. och Den är bra att skrapa ur, för det fastnar alltid jättemycket på kanterna här. Då ska vi vispa upp det här till ett fast och härligt fluff. Börja på låg hastighet och ökar lite i taget. Jaha! Kom igen, kom igen. Hej och på. jobba på. Nu har jag fått ett jättehärligt fluff här, fluff här i min skål. Det ser ut som liksom en ganska mjukt vispad grädde ska det se ut som. Kolla. Wow. Jag älskar jag älskar allting som blir fluffigt. Så smaka. Mm. Mm. Herregud. Det här är så gott. Det är så himla gott. Och som sagt. Man kan göra glassen bara så här. Nu kan jag frysa in den här. Och sen har jag en ljuvlig glas. Om jag inte vill ha daim i, då såklart. Det är så enkelt. Men nu ska jag tillsätta min daim. Jag ska bara röra om här så att det inte har fastnat någon kondenserad mjölk i botten. Det verkar inte som det. Ner med daimen i skålen. Vi får se hur jag gör det här bäst. Så. Åh, oh, så ljuvligt! Och sen är det bara att röra om. Jag kan... Wow! Oh. Det här kommer bli så gott. Alltså det är ju höst nu. Sommar är ju ändå över på något sätt. Och många är så här, men man kan bara äta glass på sommaren. Nej, ni? Man kan äta glass sommar, vår, höst, vinter, på jul, på midsommar, på påsk, på födelsedagar. Mitt i veckan, på måndagar, tisdagar, onsdagar, alla dagar kan man äta glass på. Det finns liksom ingenting som säger att man inte kan äta glass på julen eller på vintern eller på hösten. Tycker man om glass? Ja men då kan man väl äta glass när som helst tänker jag. Ja men det blir så gott alltså. Så den får stå här så länge. Nu ska jag hacka upp min sista daim som jag ska ha som topping. Och det är bara att hacka upp lite grann så här. Som man känner. Jag vill ha ganska små bitar när det handlar om toppingen. Så jag kommer finhacka den. Lite sådär. I toppen. Sådär, då har jag tagit fram en form. Jag använder mig av en sån här brödform eller limpform eller vad de kallas. Den här rymmer en och en halv liter har jag för mig. Och det är precis lagom för den här smeten. Och då är det bara hela hälla ner smeten i formen. Oh, så ljuvligt! Det är ju så himla fint att få bjuda på hemgjord glass. Och det är så himla fint också att kunna göra glass utan glassmaskin. Utan massa konstiga verktyg, köksverktyg och kö köksredskap. Man behöver inte ha sånt. Det är bara en stark arm eller en visp. Och sen lite ingredienser, och så är det klart. Sådär, då gör vi lite sådär. Oj, oj, oj. Nu har jag spilt här. Hm, tråkigt för mig. Mm. Så, jag kommer svälla lite grann i, i frysen. Alltså. Jag ber om ursäkt, men mm. man kan ju inte inte smaka. Ah. Så gott. Nu ska jag tappa på med daim. Sen ska jag frysa den. Och sen ska jag vänta i några timmar. Några långsamma, tråkiga timmar. Sen är jag klar. Vem älskar inte Så Sådär. Nu är min glas redo för att frysas. Alltså kolla hur juligt. Fantastiskt! Den ska frysa i ungefär 3-4 timmar innan den är färdig att mumsas på. Nu är min Dime glas fryst. Och jag har låtit den stå framme lite grann i rumstemperatur bara för att den liksom ska bli lite mjukare för att den är stenhård när den är genomfrusen såklart. Så nu hoppas jag att jag ska kunna skopa upp den så här härligt och sen provsmaka den. Och jag tänkte att jag försöka få ner kulorna i de här glasen. Kanske var en dum tanke ser jag nu. Men jag provar. Jag tror jag lyckades. Oh, Gud, så härligt! Prova igen. Den är fortfarande ganska hård. Jag får ta lite grann på kanten där det är. Lite mjukare. Åh, mm. oh, Så smartigt. Ja, alltså, kolla här. Ett glas med två kulor diamondglas. Jag kanske ska försöka få ner en liten kula till. För att man ville kanske ha tre kulor. Tänker jag. Om det inte är alldeles svårt. Oh, så. Oh. Halleluja. Titta. Alltså, det här är så ljuvligt. Det är ju så enkelt att göra egen glass. Det blir ju så fruktansvärt gott. Mm, mm. Jag känner bara nej, den var så god. Den är för god, jag kommer att äta upp hela själv. mm. mm, mm, mm. mm. Helt fantastiskt gott. Jag hoppas att ni blev sugna på att prova min daimglass. Blev ni det så finns länken till receptet i beskrivningen under videon. Hoppas att ni gillar videon och glöm inte att prenumerera. För i nästa video så bjuder jag er på det här. Sådär! Nu ska jag grädda mina muffins på 200 grader mitt i ugnen i cirka 12 minuter. Jättefina! Ja, det vill ni inte missa, eller hur? Prenumerera, gilla videon, tack för att ni har kollat. Vi ses snart igen. Hej då! Nu, du lilla du i